مرحبا ترحيب وافي من وفيه باسم ام فهد اجزل المعاني أجل مرحبا باللي يجربنا مجيه يا هلا يا ضيفنا والحفل زاني الوفية العامة والخاصة مرحبا ترحيب مرحبا باللي شردنا وجيه يا غنا يا طيبنا والحفل زاني راحه اطيب البخور الشاذليه للضيوف مقدمه وسط الصيانه في حفل فغادر اللي لاحظي مثل بدر في سم الكون والفي مبروك لكنكم وسعنا البطاني، أمك اللي لا سعادتنا وفية، في زواجك يوم تحقق الأماني، أم فهد ما أطرف الدر البية، وسطها طاغية على كل الحسان، خذها كل الخصانة اليوزفية طيبها ما عن طلب وعاني، بنت شيخٍ تطلق براس الحمية، شيخ عن وله مقام وعالي شاني، إرهبوا كل الكفوف الحاتمية، وفا والمكرمه عيد ده عطيه دهان للخير في كل وادي انا <تصفيق> مرحبا ترحيب بي بالوفية من وفيه اسم وفاء المعاني